مطره الدنيا وشفت وادم تنام ما يهم هالمي غيرا مبلل شفت وادم عود وادي تعبد الشيطان وتكبر له مطره الدنيا وشفت شفت وادم تنام وما يهم هالمي غيرا مبلل وشفت وادم عود وادي تعبد الشيطان وتكبر له الدنيا مالت صارت بجيب الثقيل والفقير هدومه قصرت والاحلام بعينه كبرت بس بقى خلقه الدنيا مالت صارت بجيب الثقيل والفقير هدومه قصرت والاحلام بعينه كبرت بس بقى خلقه طويل بطول صبره لشنه نوح بطول صبره لشنه نوح الشيب وبعده بعمر فرض الصبح الشيب وبعد بعمر فرق الصبح وشايل علمتونة تل من الجرح وشايل علمتونة تل من الجرح فوق كل هذا بقى انسان اصيب باع امنيته جرايد واشترى الاطفال عفه الله فوق كل هذا فدوه وفوق كل هذا بقى انسان اصيب باع امنيته جرايد واشترى الاطفال عفه خاف واحد من اولاده يجوع ويكض التقاطع شق له جيبه وقص شفه الله الله وفوق كل هذا له وفوق كل هذا بقى انسان اصيب باع عميته جرايد واشترى الاطفال عفه خاف واحد من اولاده يجوع ويكب التقاطع شق جيبه وقص له كفشه وعلق بجيده الكرامه وقف واحد قاطع الكنتان اقوله وكان من الضيم شابع وهو موجود بمكانه وكان ضايع وقف واحد قاطع الكنتان اقوله كان من الضيم شابع هو موجود بمكانه اي موجود بمكانه وكان ضايع وبني يمه وكان جايع ومن كثر ما كان جايع لو تعاين على جفوفه تشوف ما بهن اصابع وبني يمه وكان جايع ومن كثر ما كان جايع لو تعاين على جفوفه تشوف ما بهن اصابع وقال بنبره مثل كف يده خشنه يا كرامه اللي يا كرامه قلت له اوقف خل فهمك خاطر تعيش بسلام. خاطر تعيش بكرامه، قلت له انا اقصد بالكرامه صاحب الموقف علي. فدوه روح لك. قلت له انا اقصد بالكرامه صاحب الموقف علي. القضي عمره على الحصيره ما بخص حق اليتامى. هذا عنوان الكرامه. وعلي بس هو علي احسن سياسي. وعلي بس هو علي أحسن سياسي ليش؟ العاش وي الفقرة تشنه اليد منهم وهو مير العاش وي الفقرة تشنه اليد منهم وهو مير يعني جاه وفلوس عنده وعنده أكثر من وزير بس تشوف المستحة بدت قباله بس تشوف المستحة بدت بروحه وخلّى الله قبال عين هماري بس قبطة تحرية وعلي بس هو علي أحسن سياسي العاش ويا الفقر كان منهم وهو مير يعني جاه وفلوس عنده وعنده اكثر من وزير بس وخلى الله قبال عينه ماله بس علي اغلى انسان بس هو فقير. الله الله علي علي اغلى انسان بس هو فقير. كان بيت المال عنده. علي كان بيت المال عنده افرغ حتى من العقل اللي بدي. الله الله المال عنده وجيبه افرغ حتى من عقل يضله علي حتى شفوفه ما فكرت تدنا المال غيره علي حتى شفوفه ما فكرت تدنا المال غيره واحنا عندنا اصغر سياسي يزوق بينا وقصته قاعم جورده وما بيها غيره الله واحنا عندنا واحنا عندنا واحنا عندنا اصغر سياسي يزوق بينا وقصته قاعم جورده وما بيها غيره والله حيره والله حيره وسلامتكم